Moi! Tästä tulee viides osa sarjaa miten videoita tehdään ja tänään käsittelyssä on PowerPointin nauhoittaminen. Tämä ohjelma on PowerPointin uusissa versioissa sisällä. Löytyy tuolta välilehdeltä, missä lukee Mix, PowerPoint Mix. Ja sieltä kun painaa, niin saa sitten noin työkaluvalikot näkyviin. Kun on tehnyt sen esityksen valmiiksi ja on Valmiina nauhoittaa, niin sitten painamalla Slide Recording, niin homma lähtee käyntiin. Jolloin aukee okay, tämän näköinen ikkuna. Oikeassa laidassa saa säädettyä niitä ääni- ja kameralähteitä. Sieltä on mahdollista valita myöskin EI-kameraa tai sitten koneelta tai irrallista kameraa. Mikrofoni valitaan tuolta kautta, niin ääni kuuluu sitten myöskin tossa videossa paljon paremmin. Ylävalikosta löytyy nämä päimet: nauhoitus, pysäytys, taakse, eteen, mitä sitten sen nauhoituksen aikana haluaa tehdä, hyvä kattoa etukäteen, ja sitten kynät ja kynän paksuuden tuolta oikeasta laidasta vielä. Ja sitten kun on valmiina, niin painaa Record, ja kuvaan sitten ilmenee tuommoinen katkoviiva, että mitä aluetta se siellä nyt tällä hetkellä kuvaa, ja sitten siinä samalla voisin piirtää sinne että miten täällä sitten nää mun ajatellut polut kulkevat tai osoitella sitten jotain tiettyjä, tiettyjä laitteita tai mitä se sitten onkaan. Ja sitten jos haluaisin jatkaa piirtämistä seuraavalle sivulle tai mitä siellä sitten tulossa onkaan, niin tuolta sitten jatkuu. Ja sitten kun on valmis, niin painamalla stoppia Nauhoitus pysähtyy ja sitten se nauha, mikä äsken vedettiin, niin siirtyy tallenteen sinne PowerPointiin, mistä on lähetty liikkeelle. Ja tämän näköisenä. Se siis tulee sinne jokaiselle slaidille sitten, missä se puhe jatkuu. Ja samoin myöskin piirroskuvat ilmenee tähän alkuperäiseen kuvaan. Ja tämän voi jättää sitten tänne PowerPointiin sisään katsottavaksi mistä se lähtee käyntiin. Tai sitten voi tallettaa sen erilliseksi videoksi painamalla hiiren oikeita ja Save Media S. Ja täältä kun talletaan, se antaa, antaa tallettaa se mun MP4-tiedostona sitten sinne, mihin haluan sen viedä. Ja semmoinen yksinkertaisuudessa on tosi näppärä, nopea ottaa käyttöön ja, ja saa kuvalla tai ilman tehtyä videota.